يعني بالنسبه للعصبة الابطال انه يختاروا واحد واحد الشباب اللي يكونوا مثاليه جماعه هذا هذا هذا هو معنا باش إن شاء الله أنه ما لا أنه يكون عندهم واحد ميناء يعني بالنسبة لهذه مع مع, مع, مع, الـ مع الـ وهذا يعني أول وان وهذا هو الهدف وشبع رمضان عمداء ان شاء الله نسبه الشباب محمد حماني. إن شاء الله بالنسبة لهذا الشباب هادو سي محمد حماني شاء ان على الله على على على لا على على على مستوى عمداء لا لا لا وهذا يعني اول صهيب تيوقفوا قلوش رئيس جمعية تيوقفوا العيل بس عليهم، بغدا وكيفاش نعطيهم. أهلي أهلي أهلي أهلي أهلي نضم الدوري الأول أهلي أهلي أهلي أهلي نيش يعني يمكن تقول لنا على هاد كيف الفكره تا شنو باغيين الدوري السلام عليكم